כשאתם בוחרים בית, להסתכל על מרכז בית פתוח או סגור, אם סגור אז לא טוב. לי אה, זוג שהם רוצים אה, להזכיר, אה, דירה, והדירה הזאת הייתה אה, עם חסום, ואמרתי להם אל תקחו את הדירה, והיא נורא רצתה את הדירה, והוא הלך איתה לפי צו הלב שלה, ואחר חודשיים הם נפרדו. והם היו שנתיים ביחד, והייתה להם זוגיות יפה ונהדרת, והם רצו להתקדם, והם גרו בדירה אחרת לפני זה. דיברו כבר על חתונה ועניינים, ואחר חודשיים נפרדו. אוקיי? אז אה, מרכז בית חוסם את כל הזדמנות הטובות, ובעצם רונע מאיתנו להתקדם.